Τι να χωρέσω εδώ μέσα, τι βαρύς πόνο Σε πέντε γραμμές τη φυγή μου, τη λύπη μου, φεύγω Την νύχτα ο αγέρας πυρίζει Κρυώνω ζεσταίνομαι ούτε που νοιάζομαι ούτε που ξέρω Οι σκέψη ατέλειωτες τα διαλυμένα μου γόνια ο στο βάζο, το βάζω, το πλοίο έφυγε, το τρένο το χάσαμε Τέστη δοχή σιωπηλά, το γεμισμένο ποτήρι με τη βότκα αδειάζει Το λεωφόριο ξέφυγε και άδειας τα σταθμό. Ακούγεται να κρότος που σκύζει όλη την πλάση, φωνάζει ο σταθμάρχης Μηχαίντε στην άκρη, στις ράγες κάποιος έπεσε και κάνει προσεχή. Φωνάζει ως μη μηχαίνετε στην άκρη, στις ράγες κάποιος έπεσε και κάνει προσεχή. Τι σημασία έχει αν το δεν είναι λεωφορείο, αλλά τρένο, καράβι, ατμόπλοιο, μαύρο λουκότερο. Ελικόπτερο, αυτοκίνητο, τρόλι, βαριζινά κατ' ο χώρος μας στον κόσμο τούτο και εμείς δύο κουκκίδες στα σημαντότητας στο όριο του τεταδίου μας μόνο το σύλλο βγήκε το τσιγάρο και πεταγμένο στην αποβάθρα Να πίνεις βητήριο κι αίμα και φαρμάκι το δάκρυ απ' τα μάτια σου να πίνεις σαν γρασί να κοινώνεις ροδόστωμο και μέλια το κορμάκι Που πέρασα το δρόμο σου μα στα τα χαθή Ακούγεται απαλά μια μεθυσμένη μελωδία Που τρέμει και το πάτο μαύρο στη μουσική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 Γι' αυτό σαν την αρχή μια τρικημίας Θα ρω παραστράτησα απ' τα πολλά δυνατής Γι' αυτό σαν τίτλο δίνω την αρχή μια